Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Εσχύλου Πέρσε. Ο μύδος ήταν ο αρχηγός ο πρώτος του στρατού μας. Ήστερα ήρθε το έργο του να αποτελειώσει ο γιος του για τη χενού που της ψυχής τα πάθη κυβερνούσε. Τρίτος ο κύρος έπειτα, άνδρας ευτυχισμένος βασίλεψε Χαρίζοντας ειρήνη στους λαούς του. Και τους λιδού υπέταξε ακόμα και τους φρύγες Και την Ιωνία ολάκερή την πήρε με τη βία Γιατί είχε σύνεση. Κανείς θεός δεν τον μισούσε. Ο γιος του κύρου τέταρτος κυβέρνησε το στράτευμα Ο Μάρδης πέμτος στάθηκε ντροπή για την πατρίδα Και τον αρχαίο το θρόνο μας για τούτο κι ο γενναίος ο Αρταφέρνης κι οι πιστοί φίλοι του Με στο δώμα τον σκότωσαν με πονηριά καθώς είχαν χρέος. Ύστερα εμένα μου είχε ο κλήρο που ποθούσα Και μάπυρο στρατό πολλούς ξεσήκωσα πολέμους Κι όμως ποτέ δεν έφερα τόσο κακό στη χώρα Μα ο γιος μου ο Ξέρξης νεαρός είναι Ναιανικά έχει μυαλά και λησμονεί τι συμβουλέ μου όλε. Ένα ε, το ξέρετε καλά, φίλοι μου συνομήλικοι. Εμεί οι άλλοι που σε αυτόν τον θρόνο έχουμε ανέβει, Όλοι μαζί δε φέραμε στη χώρα τόση συμφορά. Θα ρίε βασιλιά, που θες με αυτά να καταλήξει, Πώ θα μπορούσαμε έπειτα από όλα όσα γεννήκαν. Να δούμε ποιά καλύτερες μέρες εμείς οι Πέρσες. Αν στην ελληνική τη γη δεν γκάμνεται εκστρατείε, ούτε κι αν είναι πιο πολύ σωμη στρατο. στρατός. Γιατί με εκείνους μαχή η ίδια τους η χώρα. Τι θες να πεις. Τάχατες πως με εκείνου Ο Αμέτρη του εχθρούς η γη σκοτώνει με την πείνα. Μα εμείς θα στείλουμε εκλεκτό και γυμνασμένο πλήθος. Κι όμως ούτε το στράτευμα που μείνει στην Ελλάδα, μέλη να δει του γυρισμού το φως και να σωθεί. Τι είπες, ώστε δεν πέρασε όλο το πλήθος των Περσών απ' την Ευρώπη τον πορθμό της Έλλης προ τα δόθε. λίγοι απ' τους πολλού. Αν πρέπει να πιστέψει κανείς του θεϊκούς χρισμούς Ή και να κρίνει πόσα έχουν γίνει ως τη στιγμή Γιατί αληθεύουν πάντα όλα τα λόγια των θεών και όχι μονάχα μερικά Κι αν είναι τούτο αληθινό Ο Ξέρξης άφησε πολλούς και διαλέχτου στρατιώτες του Γιατί είχε κούφιες Κι αυτοί ξεμείναν κάτω εκεί όπου το ρεύμα του ασοπού βρέχει τον κάμπο και τη γη των βιοτών ποτίζει. και εκεί τους μέλετε να δουν τις πιο μεγάλες συμφορές για την αλαζονία τους και τα θεόφρονημά τους, γιατί δεν τράπηκαν στη γη σαν ήρθαν των Ελλήνων να αρπάζουν τα γάλματα των θεών και τους ναούς να καίνε. Τόσο που η βομοί χαθήκανε και τα Ιερά γκρεμίστηκαν στη θέμελα και σοριαστήκαν κάτω. Γι' αυτό καθώς κακούργησαν πολλοί πληρώνουν τώρα όχι πιο λίγες συμφορές και θα πληρώσουν κι άλλες. Και το κακό δεν έφτασε ακόμα ως το βυθό μόνο αναβλύζει ατέλειοτα. Γιατί στη γη των πλατεών Απ' των δωριαίων το σπαθί θα τρέξει τόσο αίμα που οι στίβες των νεκρών εκεί, ω την τριτώσπαρτη γενιά, θα δείχνουνε χωρίς φωνή στα μάτια των ανθρώπων πως δεν αρμόζει, όντας θνητός, να αλαζονεύεται κανεί με τόση υπερβολή. Γιατί η αλαζονία ανθίζοντας με στόνη της καταστροφής στο στάχι και κατόπι. Φερίζει τρίγωθ λιβερό με πόνο και με δάκρυ. και εσείς την τιμωρία αυτή βλέποντας τον δικό μας μη λησμονάτε την Αθήνα, μη τε την Ελλάδα κι ας μην καταφρονάει κανείς ό,τι του δίνει η μοίρα κι ας μη σκορπάει τα πλούτη του ζητώντας άλλα πλούτη. Ο Δίας Αμήλικτος κρίτή, στέκει από πάνω πάντα και την υπέρμετρη έπαρση σκληρά την τιμωρή. Γι' αυτό κι εσεί με συμβουλές φρόνιμες του παιδιού μου αφού του λείπει η σύνεση δώστε του λίγη γνώση να πάψει με την αμετρή του αφάδια να σε δει. Κι εσύ καλή γερόντισσα Μα να του ξέρξει, σίρε με στο παλάτι σου. Και αυτή φέρε την πιο λαμπρή στολή, το γιο σου για να υποδεχτείς Γιατί απ' τα τόσα τα δεινά σκιστήκαν τα πολύχρωμα ρούχα του πέρα ω πέρα, και κρέμονται κουρέλια πια τριγύρω από το κορμί του. Και μέρωσέ τον με γλυκά λόγια παρηγοριά, γιατί το ξέρω μόνο εσένα θα δεχτεί να ακούσει. Εγώ ξαναγυρίζω πια κάτω στι γης το σκότος. Γέροντες, να σας καλά, κι αν σας βαραίνει η θλίψη ολιμερείς να χαίρεστε τα κάλλη της ζωής. Γιατί τα πλούτη τους νεκρούς δεν ωφελούνται διόλου. Ωχου σπαράζω ακούγοντα πόσα δυνά μα βρήκαν ω τώρα και τι συμφορές μέλουν να έρθουν ακόμα. Φε μου, πόσο είναι βαρύ ο πόνο, τα πάθη που μα ήρθαν. Μα απ' όλα πιο πολύ με καίειε τούτο το κακό. Να ακούω για του γιού μου τη φορεσιά που με ντροπή σκεπάζει το κορμί του, αλλά θα πάω στο δώμα μου και άλλη στολή θα φέρω το γιό μου για να υποδεκτώ, γιατί δεν θα προδώσουμε στις μαύρες ώρες τους αυτούς που πιο πολύ αγαπάμε. Μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στην πόλη μας αλήθεια η ζωή μας, όταν τη χώρα τούτη παντοδύναμος ο Βασιλιάς μας, οδαρίος, ο Ειρηνικός, ο Άκακος, ο Θίος. Είχαμε τότε εξακουστές να παρατάξουμε στρατιές, που όλα τα ρύθμιζαν στη μάχη με τις πολιορκίες τους, Συνήθειε σταθερέ. και ο γυρισμός μας έφερνα από τον πόλεμο πάλι στο ευτυχισμένο σπίτι, με χαρές, χωρίς καημού και συμφορές. Και Εκείνο πόσε πόλους πήρε, δίχως τον ποταμό τον άλλη να διαβεί και να βγει από το παλάτι του πιο πέρα. Τέτοιες οι πόλεις πλάις τους ποταμούς της λίμνης της Τριμόνιας, οι γειτόνισες της Τράκης, τους μικρούς συνοικισμούς. Κι οι που ζώνονται με κάστρα, σπαρμένες στη στεριά έξω από τη λίμνη, ήταν στην εξουσία του βασιλιά μας. Κι όσε ακόμα στον πλατή πορθμό τη Έλλη είναι από τι δυο μεριέ, Κυπροποντίδα βαθισμικό και το στενό του πόντου. Κι όσα νησιά, Λουσμένα με στο κύμα τριγύρω από το θαλάσσιο τακροτήρι, Αγγίζουν τη στεριά μα τούτη. Η Λέσβος, η Σάμος φυτμένοι ελιές, Η Χίος, η Μύκονος, η Νάξο και η Πάρος, Η Άνδρος, Ένα πέρασμα στην Τίνο. Κι αυτό στο χέρι του είχε τα νησιά που απλώνονται στη μέση δύο υπήρων κοντά στο κύμα του ήκαρου την κατοικία, τη Λίμνο και τη Ρόδο και την Κίδνο, ακόμα και τις Κύπρου πολιτείες, την Πάφο και του Σόλους, και συνάμα τη Σαλαμίνα, που η Μητρόπολη της τώρα, το στεναγμό μας, είναι αιτία. Και τις Ιονικές, τις πλούσιες πόλεις, πυκνές από την πλημμύρα των Ελλήνων, η σκέψη του τις όριζε και μόνο, και είχαμε δύναμη άτρωτη, Δικούς μας οπλίτες και βοηθούς κάθε λογής. Μα τώρα αυτά τα βάσανα υποφέρουμε. Απ' τους θεούς δοσμένα δίχως άλλο. Γιατί πληγές της θάνασας μας λύγησαν. Κι ο πόλεμος το τραύμα το μεγάλο. Εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.